Пілоти традиційно щочетверга проходять трасою, дивляться, що змінилося, в якому стані той чи інший шмат газону, де можна вилетіти, як можна повернутися. Загалом, пілоти дуже професійно підходять до такої справи, як пройтися трасою, перевірити у разі чого, що робити, ким і цього не робить. Від журналістів, які знаходяться там, які пишуть про Формулу-1, вони точно знають, хто ходить трасою, хто не ходить, ким і цього не робить. В Бразилії, два роки тому, коли він вилетів, і. Вперся у зачинення ворота, він став жертвою своєї ж недбалості. Він, якби пройшовся в Вікенду, і знав, що там ворота зачинені їх не відчиняють. Він би не поїхав зрізати трасу тим способом, який він вибрав. З'явилося багато захисників, що, мовляв, не пощастило таке, з ким не буває, і так далі. Я думаю, це просто причина в одному Репутація Кім Райк вона поки що не була такою заплімованою, як у інших пілотів. А пастор Мальдонадо на гран-прі. Європи у 2012 році отримав пенальті за небезпечне повернення на трасу. Кімі Райкен зробив небезпечне повернення на трасу. Енді Соучек, чемпіон GP2 в Монті, отримав плюс 5 позицій на старті за те, що він повернувся на трасу теж у небезпечний спосіб і призвів до аварії суперників. Кімі Райкінан повернувся небезпечно і призвів до серйозної аварії, яка, крім того, ще й зупинила гонку на цілу годину. І, як на мене, тут мінімальний штраф має бути плюс 5 позицій на наступну гонку. А деякі схиляються до того, що він взагалі може отримати пеналізацію, пропуск однієї гонки. Точніше, не може отримати, він, напевно, цього не отримає. Взагалі це питання не підняте суддями і фіа. Але він би мав би таке отримати. Я вважаю, що Кімі заслуговує на штраф і заслуговує, як мінімум, на критику. спортивне відео.